Dragnea rupe tecerea în fa a judectorilor, cum se apre în dosarul angajerilor fictive. Liderul PSD Liviu Dragnea, a spus, Miercuri, la înalta Curte de Casacie subliniere Justicie, unde este audiat în dosarul în care este judecat pentru instigare la abuz în serviciu subliniere instigare la fals intelectual, Alturi de fosta sa socie subliniere de fost subliniere piangajat și Gasp Teleorman, ce respinge categoric toate acuzațiile care i se aduc, pentru ce se Consider El este audiat la acestor, la mai bine de patru ore de la începerea procesului, timp în care a asistat la audierea a trei dintre martorii din dosar. Magistrații au început audierea lui Liviu Dragnea după ora 1400, în condițiile în care liderul PSD a cerut să fie audiat ultimul. Am înțeles acuzațiile care îmi sunt făcute, dar le resping categorii, Pentru ce nu mă consider nevinovat, a susținut Liviu Dragnea. El a spus ce în perioada la care se face referire în dosar era presubliniere dinte al Consiliului Judecean Teleoman sublinierei al Organizaciei Judecenea PSD, susținând ce nu a avut o relație privilegiat cu niciuna dintre cele două inculpate, Adriana Bororogeanu subliniere Anisa Stoica. Liderul PSD a susținut ce pe Amisa Stoica a cunoscut-o la o manifestare de partid, la care au fost discuții sublinierei cu presa locală, iar jurnalele sublinierei ție au spus ce PSD-teleorman are nevoie de o mai bună comunicare, informează news.ro. Pe Botorogeanu, nu o subliniere, tem dinainte de 2004. De la partid, era la unul dintre birourile parlamentare. Pe Stoica am cunoscut-o la o manifestare de partid, nu subliniere tiu dacă la camera deputacilor, parcă era un congres sau ceva de genul ăsta. A fost o discuție cu colegii de partid sublinierei cu presa locală care venise. Era o discuție informal, lucruri politice. S-au spus câteva pereri de la pres, cum ce psd teleorman ar avea nevoie de o mai bună comunicare. Eu, sub colegii mei am spus... Numai sublinieră tiu cine exact, sunt totu subliniere o Gerema de ani, din 2005 la 2006, îmi este greu să spun. În glum, cred, cei din presă au spus ce ne cost. Am spus ce nu avem bani nici să angajme consultant, nici să angajme la partid. Pentru ce nu aveam bani. Dacă îmi permiteți, am auzit sub astăzi astăzi, s-a tot discutat despre activ de la partid, a spus Dragnea în instant. El a susținut ce în acea perioadă la o organizație judecean de partid nu era nevoie de oameni care se muncească zilnici, de diminea cap în seara. Dacă îmi permiteți, am auzit sublinierei astăzi s-a tot discutat despre activitatea de la partid. Pe atunci, la o organizație jude sublinierei de partid nu era ca la o fabrică, să fie oameni care se muncească în fiecare zi de dimineață până seară, eventual în două schimburi. Astăzi sunt organizații judecenă care angajează. Ulterior, nu sublinie rătiu dacă la Consiliul Judecean, eu îmi amintesc ce la sediul de partid, a venit doamna Stoica, ca o continuare a discuției de la acel eveniment politic ce se mai despre cum s-ar putea face o colaborare de partid cu dumneai. A afirmat liderul PSD. <fie> Întrebat de ce trei magistraci, de ce a venit tocmai ea, dintre atâția jurnale sublinierăti care erau la acea discuție, Dragnea a răspuns. Nu sublinie rătiu, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar la sediul de partid veneau inclusiv oameni care nu aveau studii superioare, dar voiau să fie directori de fabrici. Liderul PSD a afirmat ce discuția pe care a avut-o cu Anisa Stoica nu a fost una lung subliniere i ce i-a transmis ce dacă dore subliniere te să fie angajat la partid, nu el este cel care face angajă, ci secretarul de partid, dar ce nu crede ce se poate realiza asta, însă nu este nicio problemă dacă vrea să colaboreze voluntar cu partidul. El a negat ce i-ar fi spus a Misei Stoi ca să meargă să se angajeze la dgasp. Gasp, i subliniere nu a intervenit în niciun fel pentru ca aceasta să fie angajat acolo. <fie> Ulterior, după ceva timp, nu subliniere TIU cât, când am avut o subliniere din Cala Sediul de Partid, era să ar red. după subliniere din C, era foarte mult lumea acolo. Mulți colegi din cadrul BPN, alți membrii, nemembrii care erau în fața sediului. La un moment dat, doamna Stoica mi-a spus ce trebuie totul sub i să ai bun venit sub dacă nu se poate angaja la partid. Eu i-am spus și, din câte subliniere tiu, nu se poate angaja subliniere i-am recomandat să în subliniere ii caute un loc de muncă, pentru ce nu poate rămâne în bază partidului pentru venituri stabile. Nu i-am cerut doamnei Stoica să meargă să se angajeze la ad gasp în fapt să rămân la partid. Nu am vorbit cu nicio persoană din GASPC, din nicio alt instituție pentru ca doamna Stoica să fie angajat, a susținut liderul PSD. De asemenea, Dragnea a negat acuzațiile ce ar fi determinat-o pe directoarea GASP. Florea alesul, se le mencin în funcție pe cele două persoane, Anisa Stoica subliniere. Adriana Butorogeanu care lucrau la PSD, referitor la acuzația ce am determinat-o pe Florea se mencin în funcție cele două persoane. Inclusiv să se, se opereze ca vechime în munt perioada în care în realitate subliniere i-au des subliniere urat activitatea la sediul judecean al partidului, necategoric o astfel de determinare sau influencare. El a mai spus că nu sublinieră, Tia ce cele două nu merg la serviciul la sublinieră sublinierei nici nu i-a spus nimeni. Le vedeam când aveam birou permanent judecean, odată sau de două ori pe luni, a susținut el. Întrebat când a aflat sublinierea de la cine ce cele două erau angajate la Dgasp, Dragnea a răspuns. Cred ce de la Boturogeanu am aflat la un moment dat în acea perioadă. Despre stoica numai sublinieră tiu, îmi este greu să fixez. Eu, în general, întrebam colegii cu care me vedeam, ne întâlneam la partid, evenimente. Eram preocupat dacă un loc de punct punct, le spuneam ce la partid fac voluntariat, partidul nu va aduce bani. La ceastor, continuă audierea liderului PSD. Înaintea acestuia au fost audiat Anisa Stoica, inculpat în acest dosar sub liniereit Timotei Stuparu, fost secretar al PSD teleorman Subliniere Ini subliniere Ori fost subliniere F de serviciul Adnan Teleorman.